Καλώ ήρθατε στο απίστευτο σόου τη Δια. Uh, Μία εμπορική συμφωνία είναι βασικά η συνέβρεση δύο τμήματων του κόσμου για να αποφασίσουν την αγοραπολισία προϊόντων και υπηρεσιών με όρου ωφέλιμου και για του δύο. Καλό, δεν ακούγεται. Εκτό αν οι κανονισμοί και οι νόμοι κάθε πλευρά μπουν στη μέση. Για παράδειγμα, ο εμπορικό εταίρο μπορεί να θέλει να σου πουλήσει ένα προϊόν που δεν πληρεί τι προδιαγραφέ ασφαλεία τη χώρα σου. Συνήθω, η εταίροι απαιτείται να τηρούν την νομοθεσία τη χώρα στην οποία θέλουν να κάνουν εμπορικέ συναλλαγέ. Αυτό δεν ισχύει όμω με την TTIP. Με την TTIP, ολόκληρη η χώρα σου θα εκπροσωπείται από ένα δικηγόρο. Η ξένη εταιρεία θα εκπροσωπείται επίση από ένα δικηγόρο. Και μαζί με έναν βέτερο δικηγόρο, αυτοί οι τρει άνθρωποι θα αποφασίζουν αν η χώρα σου θα εξαναγκαστεί να δεχτεί τα ξένα προϊόντα και υπηρεσίε έτσι κι αλλιώ. Και επίση καθορίζουν πιθανό πρόστιμο για χαμένε εμπορικέ ευκαιρίε πληρωτέω από τη χώρα σου επειδή τήρησε του ίδιου του νόμου τη. Και αν αυτό δεν είναι αρκετά εξωφρενικό, αυτέ οι αποφάσει θα λαμβάνονται και κλεισμένο των θυρών. TTIP παρακάμπτοντας το νομικό μας σύστημα, χωρίς διαφάνεια. Αυτή η εμπορική συμφωνία ξεκάθαρα δεν είναι για σένα και για μένα. Διαμήρασε αυτές τις πληροφορίες. Πες την κυβέρνησή σου να ρίξει την αυλαία για την DTIP.